تو ہیلو گائز آئی کے ہم سب بڑھیا ہوگی اور بھی بڑھیا ہے تو گائز ایم آئی سیون کا نیو گن اسکن آیا ہے وہ بھی ایڈوانس سرور ہے تو گائز آپ کا میں نے اس کا ایک اسکن بھی دکھایا تھا اور بلو والا تھا اور یلو والا اس کا تین سو ستر ڈائمنڈس کے ٹاپ کی ہے تو شاید میں دیکھ چار اسکین آئے ایک سال ڈبل اس طرح جیسے چیک کرو اس کو بھی پسند آیا تو بعد میں ایک جو پاکستان سرور میں آئے انڈیا سرور میں تو نکال ٹھیک ہے آپ یہ ہم ویڈیو بنائے تو ویڈیو کو مت کرو اینڈ تک دیکھو اور جس نے بھی چینل سبسکرائب نہیں کیے تقریباً ففٹی نائن پرسینٹ بند ہونے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا اور فورٹی تقریباً فورٹی ون کی ایک جس طرح بند ہونے چینل کو سبسکرائب نہیں کریں تو پلیز گائیز جس نے بھی چینل سبسکرائب نہیں کرے تو سبسکرائب کرو ہم بھی تقریباً چار ہزار سبسکرائبر کے قریب ہے ہم بھی پارٹنر پروگرام کو جوائن کریں تو گائز آپ ویڈیو کو انجوائے کرو میں یہاں پہ وائٹ والا اس ویڈیو کو شیئر کرو ٹھیک ہے ہم ویڈیو کے اینڈ میں دو ریڈیم کو ڈالتے ہیں اور دو بندوں کو میچ یہاں پر ہم کو ایک اسکین نکل گیا ہے डैमेज डबल डपार है, डबल रेंज है, तो रेन्ज रहा गाइस, वाइट वाला डबल लोड स्पीड सीग्नल को रेसिंग और हमने की तो एक्स पावर वाच